السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقة للإيجار مقر إداري في شارع شهاب الرئيسي شقة مجهزة كلها شبسون برد. متقفلة غرف نبدأ أول حاجة بأدنا اليمين عندنا هنا المطبخ وفيه الغاز وفي هنا كابلات للكاميرات وإضاءات بعد كده بنرجع نلاقي غرفة على ايدنا اليمين وبعد كده بنلاقي الغرفة الثانيه طبعا عندنا هنا الغرفه على شارع شهاب <تصفيق> الاضاءه موجودة بردك نخش على الغرفة التالتة بعد كده غرفة الرابعة على الشارع شباب برضك. نفس الفيو ميزه الشقه كلها على الشارع بص هنا على اول حمام طبعا هي متجهزة للشركات وميزه ان كلها شركات العمر بعد كده الحمام التاني شفناه بنخش على غرفة كبيرة فيها غرفتين مفتوحين. على بعض. وده الحمام. بتاع الغرفة المصدر. يبقى عندنا تلاتة حمام موجودين. تمام? وعندنا حوالي هنقول هنا غرفتين من داخل بعض. وعندنا اثنين تلاتة اربعة خمسة ست غرف مقفولة فيها لو الفيديو في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابع كل جديد معانا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته